من هجوم عصابات من الخوارج التكفيريين على نقاط أمنية للجيش في كل من سيناء ورفح وقد قتل في هذا العمل الإرهابي عشرات من جنودنا الأبطال في الجيش المصري نسأل الله رب العالمين أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن ينزلهم منازل الشهداء وأن يرزق أهاليهم الصبر والاحتساب وأن يمكن جيشنا من استئصال شأفة قاتليهم من التكفيري عباد الله لقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة على التحذير من الآراء الضالة والأفكار المنحرفة ومن ذلك آراء الخوارج الضالة الباطلة كالغلو في التكفير واستحلال الدماء المعصومة والخروج على المسلمين حكامًا ومحكومين ألا وإن جريمة استهداف الخلايا الإرهابية والعناصر التكفيرية لحماة الوطن من الجيش والشرطة من وقت لآخر أمر ليس بالمستغرب فما يقومون به من قتل وتفجير واغتيال وغير ذلك من الأعمال الإرهابية كل ذلك ما هو الا ثمره من ثمرات اعتناق فكر الخوارج الذي يزين لهؤلاء التكفيريين قتل الاهل الاسلام واستباحه دمائهم واموالهم واعراضهم ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حذرنا غايه التحذير من هذا الفكر الشيطاني الذي إن دل فإنما يدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن أدركهم فإنه يقتلهم قتل عاد فهؤلاء الخوارج التكفيريين انما ينطلقون من عقيده راسخه في قلوبهم هذه العقيده الباطله تتضمن تكفير عموم المسلمين وتتضمن كذلك استباحه حرمه دمائهم واموالهم واعراضهم وكذلك تتضمن كل ما يمكن ان يقال فيه انه من اعمال العنف واعمال الت... الت... الاعتداء والتجاوز من قتل ومن تخريب ومن وكذلك من انتهاك المحارم والتجاوز والاعتداء والسب والطعن وغير ذلك من الامور التي لا يمكن لعاقل ان يتقبلها. ألا وإنه قد تتبع العلماء الربانيون منذ سنوات بعيدة مصادر هذه الأعمال المتطرفة فبعد البحث والتحري والتدقيق والمتابعة كذلك وجدوها مدونة في كتب رأس الخوارج في هذا العصر سيد قطب رحمه الله وكذلك في كتب اتباعه من الحزبيين والمدعين للتمسك بمذهب السلف وهو منهم براء الا وانه لخطوره هذه الافكار المنحرفه على العباد والبلاد فقد قام علماؤنا الناصحون بواجب البيان والتحذير فبينوا بالادله الواضح ضلال سيد قطب وحذوا من كتبه المتطرفة وفندوا شبهات المروجين لفكره بين شباب المسلمين وردوا على كثير من دعاة الموازنات المدافعين عن سيد بالباط كل ذلك من علمائنا الربانيين حفظا لهذا الدين الإسلامي وإبراء لذمتهم أمام ربهم تبارك وتعالى ونصحا لأمة المسلمين عموما وكذلك درءا لهذه الفتنة وهذا الفكر المستشري بين كثير من المسلمين وإليكم يا عباد الله بعضا من انحرافات هذا الرجل ألا وهو سيد قطب وهذه الانحرافات وهذه الضلالات كثير من الدعاة المنتسبين للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى يومنا هذا لا يتكلمون فيه ولا يبينونها لعامة المسلمين بل إنهم يسكتون عن الذين يروجون لفكر هذا الرجل الضال بل إن هؤلاء الدعاه يعظمون هذا الرجل تعظيماً بليغاً ويلتمسون له الأعذار التي لا تلتمس لمثله سيما إذا كانت الأخطاء أخطاء فادحة تتعلق بالتوحيد والمعتقد الصحيح والمنهج السليم، وهؤلاء الدعاة مسؤولون أمام رب العالمين عن غشهم للمسلمين في بيان هذا الفكر القطبي الضال، لأن كثيرا منهم إنما ينطلقون من مبدا المعذره والتعاون المبدا الاخواني الذي فيه يعذر بعضهم بعضا ويتعاون بعضهم بعضا على امور ليست من اصول هذا الدين العظيم وهؤلاء الدعاه كثير منهم قد صارت شهرته الامر الكبير حتى اصبح الكلام في هؤلاء الدعاه عند كثير ممن لا فقه عنده ولا علم من الكلام المذموم بل انه من الكلام الذي يقال فيه انه تجريح او من قبيل الغيبه ومن قبيل النميم وقد بين علماؤنا الناصحون ان الحق ان ان القو ان الرجال يوزنون بالادله ولا تعرف الادله بالرجال فكل من تكلم في دين الله تبارك وتعالى بالأدلة الواضحة من القرآن والسنة والإجماع قبل كلامه وإن كان صغيراً ومن تكلم بغير علم بل بجهل وبمخالفة للأدلة وكان كبيرا عد من المخالفين وترك قوله وعومل بالمعاملة اللائقة به إذا كان من أهل السنة فإنه يعامل بالإكرام والاحترام وتلمس الأعذار حفظا لكرامته وكذلك لما عرف عنه من أصول راسخة ينتلق منها من عقيدة صحيحة ومنهج سليم وأما من عرفوا بالإضلال والتضليل وتشويه صورة الإسلام السمحة وكانوا من معتنق الأفكار الضالة والمروجين لها فهؤلاء يعدهم أهل السنة من الخوارج ومن أهل الأهواء والبدع الذين كان سلفنا الصالح يتعامل معهم بترك الكلام والتعرض لشبهاتهم وكذلك الإصغاء إلى كلامهم أو القراءة فيما يكتبونه من مقالات كل ذلك حفظا لهذا الدين الإسلامي وكذلك حتى لا يتحمل هذا الرجل المخالف للكتاب والسنة والإجماع أو زار من يتبعه من الهمد الرعاع وممن لا علم عندهم ولا فقه واسمعوا هذه الانحرافات يا عباد الله لأن كثيرا منكم للأسف الشديد لا يعرف خطورة هذه المقالات سيما إذا كانت هذه المقالات يترتب عليها من الأعمال الإجرامية التي نراها في كل فترة من فترات حياة، فما هذه الأعمال الإرهابية التي تقع في سيناء وفي غيرها من استهداف رجال الشرطة والأمن؟ كل ذلك إنما ينطلق فيه هؤلاء من كتابات سيد قطب ومن كتابات غيره من أتباعه من الحزبيين والحركيين. وهؤلاء ليست عندهم مشكلة أساسية في حياتهم إلا مشكلة الدولة ومشكلة المحكومين وكذلك يفعلون مع جميع الناس ما يفعلونه من اجتساسهم من على وجه البسيط من على وجه البسيطة ويتعاملون معهم كما يتعاملون مع المرتدين من استباحه دمائهم وقتلهم شر قتله والتعامل معهم بالغدر والخسة وغير ذلك من الأعمال التي بين لنا نبينا صلى الله عليه صفات هؤلاء بقوله حدثاء الاسلام سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البريه ان ادركتهم لاقتلنهم قتلعت ومن انحرافات سيد انه في كتابه التصوير الفني وهو كتاب مليء بالتعامل مع القران معامله غير شرعيه فهو يسمي رب العالمين بالريشه والمعجزه وبالعقل المدمر فهل يوصف رب العالمين بهذه المقالات السيئه الفظيعه فاننا ننزه رب العالمين والله تبارك وتعالى منزه عن عيب مخلوق او الانتقاص منه وكذلك سيد يعطل صفات رب العالمين فلا لا يقول في مقالات فما فلا يقول في صفات ربنا تبارك وتعالى بكلام أهل السنة والجماعة بل إنه يعطل استواء ربنا على عرش ويعطل النزول الإلهي لربنا ويعطل رؤيتنا لربنا تبارك وتعالى ويعطل كذلك صفة السمع لربنا ويعطل كذلك صفة العلو لربنا تبارك وتعالى على طريقة أسلافه من الجهمية والمعتزلة والأشعري. ثم إنه يصف القرآن الكريم الذي هو كلام رب العالمين والذي منه بدأ ومنه يعود وهو كلامه على الحقيقة تكلم به ربنا تبارك وتعالى بحرف وصوت وربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم يقول انه مصنوع وانه صناعه الله وكذلك يصف ايات بعينها من القران الكريم بالموسيقى والتصوير والرسم والمناظر المسرحيه والتمثيليه فهذا هو تعامله مع رب العالمين ومع كتابه الكريم وعندما متعرض لما يتعلق بالأنبياء والمرسلين نجد أن لسانه البذيء قد نالهم بكل سوء صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين فهو يتنقص من نبي الله إبراهيم خليل الرحمن والذي جعله رب العالمين حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين يصفه بأنه شاك في ربه وأن إكرامه لضيفه كان من عادة البدو وليس من فضله صلوات الله وسلامه عليه وكذلك عندما يكون الكلام عن نبي الله موسى الذي أوذي فيك في الله تبارك وتعالى الأذية الكبيرة والذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا صلوات الله وسلامه عليه ما وسعه إلا أن يتبعني يقول فيه هذا الضال إن موسى زعيم مندفع عصير صبي المزاج. فكانه يتعامل مع شخص عادي فيصفه بهذه المقالات السيئه التي ان وصف بها عمرو او زيد من احاد الناس وافرادهم فانه يحصل عنده من الغضب ويحصل عنده من التجزع والتسخط ما الله تبارك وتعالى به عليم، فكيف يكون ذلك في مقام النبوه وفي مقام الرساله وفي هؤلاء الذين هم من اولي العزم من الرسل، والذين اصطفاهم رب العالمين اصطفاهم رب العالمين بالوحي المنزل منه تبارك وتعالى. وكذلك عندما يتكلم عن نبي الله عيسى فإنه لا يؤمن بكون عيسى قد رفعه الله تبارك وتعالى إليه وعندما يكون الكلام عن حملة هذا الدين والمبلغين له من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نراه على طريقة الرافضة الغلاة يسب صحابة رسول الله ويؤذيهم بلسانه ويتكلم فيهم بالمقالات الشنيعة من ذلك أنه لا يحترم الصحابي الجليل لا يحترم ذي النورين عثمان بن عفان أحد الصابقين المهاجرين المسلمين الذين آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه وكان منه ما كان من الخير والبركة لهذه الأمة والنفع لعموم المسلمين إلى يومنا هذا فيقول إن خلافته كانت فجوة بين خلافة الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر وكذلك خلافة علي رضي الله عنه وكذلك يقول إن أسس الإسلام قد تحطمت في عهد عثمان ويقول في الثائرين عليه وقتلته إنهم كانوا على روح الدين وكانت ثورة من روح الإسلام فهو ينذه هؤلاء ويثني على هؤلاء القتلة لهذا الصحابي الجليل وعندما يكون الكلام عن الصحابي الجليل خال المؤمنين وكاتب الوحي معاوية ابن أبي سفيان وكذلك الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه فإنه يتأمل معهم بقلة أدب وعدم احترام وتعظيم الله فيصفهم بالمقالات السيئة من الكذب والغش والنفاق والخديعة والرشوة وشراء الذم. وانتم تفقهون معاني الكلمات، وتعرفون ما ما هي الكلمات التي تكون ذما، وما هي الكلمات التي تكون مدحا، فان وصف الواحد منكم بهتانا واثما وزورا بمقالة الرشوة، او وصف الواحد منا بمقالة الكذب والغش والنفاق والخديعة، فإنه لا بد وان فإنه لابد وأن لا يتحكم في تصرفاته مع هذا الذي يصفه بهذه المقالات التي هو منه براء فكيف يكون الحال إذا كان الكلام في صحابة رسول الله الذين رضي الله عنهم وأرضه وكذلك عندما يكون الكلام عن الصحابي الجليل أبي سفيان رضي الله عنه فإنه يقول: لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان وما نفذ الإسلام في قلب ذلك الرجل فكأنه ينطلق مع, هذه مع هذا الصحابي الجليل من مقالات الخوارج التكفيريين الذين يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم من تكفيرهم أحد إلى يومنا هذا وعندما يكون الكلام في تفسير القرآن الكريم على طريقة غلاة المتصوفة فإننا نجد لهذا الرجل قصب الصبق في إظهار مقالات هؤلاء ولذلك قال العلامة محمد بن صالح بن عثيميم قرأت تفسيره لسورة الإخلاص وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة حيث أن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود، وكذلك تفسيره للاستواء بأنه الهيمنة والسيطرة، وعندما نترك هذه المخالفات الفظيعة المتعلقة بالاعتقاد جاذبة ونتكلم فيما نتكلم فيه من بيان ضلال هذا الرجل ومدى تاثيره السلبي على كثير من شباب المسلمين فاننا نتكلم ابتداء على اصل من اصول هذا الفكر القطبي الا وهو اعتقاد ان مجتمعات المسلمين مجتمعات جاهليه مرتده فافراد الشعب عند هذا الرجل وفي في هذا الفكر الضال كفار مرتدون وكذلك حكام هذه البلاد في معتقد هذا الرجل الضال كذلك كفار مرتد واسمعوا لما يقوله في كتابه الظلال الذي هو ليس بظلال وإنما هو ضلال ما بعده ضلال فإنه يقول لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد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 البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع وكذلك يقول في الظلال وللملوك والرؤساء والحكام الذين يغتصبون أخص خصائص الألوهية وهي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية فيعبدون الناس لربوبيتهم الزائفة المغتصبة وكذلك يقول في الظلال ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه شريعة الله والفقه الإسلامي وكذلك يقول إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم وهذا التكفير يا عباد الله الذي تنضح به كتابات سيد قطب قد أخذها أتباعه وروجوها غاية الترويج واعتقدوها اعتقادا جازما ولذلك ترون هذه الأعمال العنيفة إنما هي ثمرة من ثمار هذا الفكر الضال ولذلك عندما نقرأ عليكم هذه الكلمات الخبيثة فإننا نقرأها لكم نصحا لله وكذلك نقرأها حماية لشباب المسلمين ومن تصلهم هذه الكلمات المسجلة حتى يعرف شبابنا خطورة ما ينطلقون منه وحتى يعرف شبابنا أن الله رب العالمين قد تكفل بحفظ هذا الدين وجعل وأخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس خطورة الأفقاء الأفكار الباطلة التي يترتب عليها من منكرات الأقوال والأخلاق والأعمال ما الله تبارك وتعالى به عليه وقد لاحظتم في كلمات سيد انه يركز على امر هو من اصول القطبي الا وهي كلمه الحاكم فليست عند سيد قطب مشكله سوى مشكلته مع الرؤساء والحكام وكذلك المحكوم فهو يرى ان الحاكميه لله انما هي من اخص خصائص الالوهيه والألوهية هي عبادة رب العالمين وحده لا شريك له وتدخل الحاكمية كذلك ضمنا في ربوبية رب العالمين وتدخل كذلك في ألوهية رب العالمين وإفراد الحاكمية بالتوحيد يراد منه تكفير عموم المسلمين وتكفير حكامهم ومحكمه فالتركيز على كلمه الحاكميه في الفكر القطبي يراد منه اننا جميعا نرى ان السلطه وان الحكم إنما هي مغتصبة وأن الحكام إنما يتعاملون مع المحكومين كما كان يتعامل فرعون مع أتباعه على سبيل الربوبية والعباده من دون الله وإذا كانت هذه الفكرة, الفكرة القاصرة البعيدة عن دين الله تبارك وتعالى إذا كانت حاضرة في أذهان القطبيين فإنهم يستبيحون كل محرم وإنهم يقومون بكل فعل رجيم، لأنهم يرون أن المحكومين إذا كانوا تحت سلطة وتحت قوة وتحت إضارة وتحت سلطان وكانت منهم النصرة للشرطة فيما يقومون به من مواجهة هؤلاء الإرهابيين وكذلك ما يقوم به الجيش من حملات تطهيرية ومن محاربة لهؤلاء فإذا كانت النصرة من عموم الشعب فإنهم يعتقدون أن الشعب بنصرته لهذا الحاكم وبنصرته للجيش والشرطة يأخذ حكم الموالاة للكفار فكذلك يكفرون عموم الشعب وإلا فما ذنب جنودنا الأبرياء وما ذنب شبابنا الذين يدخلون الجيش ويقضون مدة معينة ما ذنب هؤلاء إذا ما تهجم عليهم وإذا ما قتلوا غدر هل ذنبهم أنهم يدافعون عن هذه الأرض ويحمون أمنها ويدافعون عن ما يتعلق بمؤسساتها هل ذنب هؤلاء أنهم مسلمون ام ذنب هؤلاء انهم يتعا مرابطون في سبيل الله تبارك وتعالى، ولذلك ينبغي ان نفقه مثل هذه المقالات حتى لا يشبه علينا مشبه من ضلال المسلمين فيقول انه قد ي... ان كلامه غير مفهوم او انه يقصد كذا او انه يريد كذا ويترك الافعال والاعمال الاجرامية التي نستيقظ عليها صباح مساء ولا يتكلم فيه. ولذلك يا عباد الله من مخالفات هذا الرجل أنه يدعو إلى الثورات والانقلابات ويحث, ويحث على ذلك غاية الحث وكذلك يا عباد الله يقول كما العرب يعرفون من لغتهم معنى إله ومعنى لا إله إلا الله فكانوا يعلمون, فكانوا يعلمون أن لا إله إلا الله ثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية. فهذه جملة بسيطة من مخالفات هذا الرجل والتي منها ينطلق القطبيون ويأخذونها عقيدة يتحركون بها الليل والنهار في, في مهاجمة عموم المسلمين وكذلك ينطلقون بها في مقالاتهم من تكفير وتهجير وما خروج داعش؟ وما خروج هؤلاء الغلاة من غلاة التكفير والهجرة، ومن انصار بيت المقدس، ومن غير ذلك من المسميات التي تعتنق وتقدس فكر سيد قطب، ما خروج هؤلاء جميعا إلا من هذه العباءة النجسة التي لا تؤمن برب العالمين الإيمان الذي يجعلها الذي يجعلها تسلم الناس من لسانها ويدها وإلا فقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فما يقع من هؤلاء من عدم سلامة للمسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إنما هو نقص في إسلامه وإنما هو كذلك يا عباد الله نقص في إيمانهم ولذلك بيّن لنا العلماء الربانيون أن هذه الأفكار والآراء الخارجية إنما هي آراء شر وآراء ضلال وآراء بدعة وآراء انحراف والموقف منا جميعا يا عباد الله أمام هذه الأفكار هو الحذر والتحذير وكذلك يا عباد الله تعليم أبنائنا وشبابنا الحفاظ على أمن البلاد والعباد وتعلم ما يجب أن نتعلمه من دين الله تبارك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 ومعرفتهم لبعض من انحرافاته إلا أنهم لا يجتنبون القطبيين بل إنهم لا يعرفون سماتهم بل إنهم يضللون من قبل هؤلاء القطبيين إذا حدثوهم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وعندما تغيب السنة ويظهر الجهل ويقل العلم وكذلك يا عباد الله يكون للرويبضة الشأن العظيم في أمة الإسلام وعندما ينازع الأمر أهله وعندما كذلك يقبض العلم والعلماء عندئذ نرى ظاهرة خروج هؤلاء الرموز والمشاهير نجدهم هم الذين يحدثون عامة الناس في دين الله تبارك وتعالى فيفتنونهم ويضلونهم من حيث يعلمون أو لا يعلمون ألا وإن من أبرز سمات الفكر القصبي الذي للأسف الشديد يعتقده ويروج له كثير من الدعاة المشاهير في وقت من اوقات ظهور هذا الفكر وكذلك يعتقدون المقالات القطبيه ابرز سمات هذا الفكر والمقالات القطبيه هو التتسرع في التكفير وتكفير من لا يستحق التكفير والتكفير كذلك بغير مسوغ وبغير حق ومن اكثر تكفير هؤلاء تكفيرهم لحكام المسلمين ورؤساء الدول وملوكهم فإنهم يرون أن جميع حكام المسلمين كفره وكذلك منهم من يخفي هذه المقالات ومنهم من يبرزها ويعلنها ويصرح به واسمعوا لكثير من الدعاة المشاهير منذ قيام فتنة الربيع العربي وكذلك كلماتهم التي فيها تكفير لحكام الدول مع كونهم كانوا يصلون ومع كونهم كانوا يصومون ومع كونهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعفيهم ولا يع الواحد منا من مقالة ظلم أو من فعل جور أو غير ذلك فإن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقد تعامل سلفنا الصالح من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بالصبر وسؤال الله تبارك وتعالى أن يولي علينا الصالح وكذلك بسؤال الله رب العالمين أن يصلح حال العباد والبلاد وأن يغير الله رب العالمين من نفوسنا أجمعين بتوبة صادقة خالصة لله تبارك وتعالى فهذه أول مقالة من مقالات الفكر القطبي. ثم إن المقالة الثانية وهي من الأهمية بمكان مقالة الحاكمية لله فهم يحرفون معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيقولون إن معناها لا حاكم إلا الله ومعنى ذلك أن كل حاكم قد يخطئ في حكمه أو قد يضع من القوانين التي فيها مخالفة للكتاب والسنة أو قد تصدر منه الكلمات المخالفة لدين الله تبارك وتعالى فإنهم يقولون إن ذلك كما قال رب العالمين في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فكذلك يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله وعندما متصور حقيقة المسألة ونفهمها الفهم الصحيح الموزون بكتاب ربنا تبارك وتعالى وبسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وبفهم سلفنا الصالح نجد ان الايات الثلاث قد جاءت بالصوره التاليه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والتي بعدها فاولئك هم الظالمون والثالثه فاولئك هم الفاسقون وقد فسر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه بانه معصيه وبانه بالكفر الذي هو دون الكفر يعني دون الكفر المخرج من الملة وإنما هي كبيرة من كبائر الذنوب ما لم يستحل الحاكم ما لم يستحل الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله باعتقاد قلبه أو إقراره كتابي ومهما يكن يا عباد الله فكل من قال في كلمة التوحيد إن أخص خصائص الألوهية هو توحيد الحاكمية فإنه متهم بالفكر القطبي حتى يتبرأ من هذا الفكر وحتى يقول بكلام أهل السنة والجماعة من أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله فهذه هي المقالة الثانية وأما المقالة الثالثة في الفكر القطبي فإنهم ينكرون على الحاكم علناً بل إنهم يضخمون كل خطأ يقع من مؤسسات الدولة ومن الحكوم بل إنهم ينشرون هذه المعايب على الملأ حتى لا تجتمع كلمة المسلمين وحتى لا يتحد المسلمون فيما بينهم فبذلك يخلون بأمن المسلمين وسلامة المسلمين وكذلك يوقعون في نفوسهم الشحناء والبغضاء والسب والشتم لحاكمهم حتى يقع منهم في المنتهى من الثورات ومن الانقلابات ومن الأعمال التي يروح فيها فيها في سبيلها من الموت ومن القتل ومن التخريب ما الله تبارك وتعالى به علم. وأما الأمر الرابع وهو كذلك من الأهمية بمكان أن القطبيين يثني بعضهم بعض ويحيل بعضهم إلى بعض ويدعو بعضهم إلى بعض والمعنى أن من عرفتموه قطبيا يمجد سيد قط ولا يظهر أخطاءه ولا يجتنب الكلام فيه بل إنه يثني عليه ويقول بمقالاته من تكفير ومن حاكمية ومن خروج ومن ثورة ومن غير ذلك من الأعمال المخالفة للكتاب والسنة إذا عرفتموه كذلك يا عباد الله وكان يثني كذلك على من يقول بهذه الكلمات وإن لم يعتقد الفكر القضبي فهو مثله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخال ولذلك عندما يتكلم علماء السنه الذين شابت لحاهم وكبر سنهم في تعليم الكتاب والسنه وفقه السلف الصالح عندما يتكلمون في عمر او زيد من الدعاة المشاهير فانهم يتكلمون فيهم بما علموا من حالهم وبما علموا من خطوره مقالاتهم ومدى بعدهم عن الفهم الصحيح للاسلام فيتكلمون معهم معاملة بها يحفظون شباب المسلمين من تتبعهم ومن السير معهم في أخطائهم وكذلك حماية لهؤلاء الشباب حتى لا يكونوا في المستقبل قنبلة ممقوتة تدمر وتهدم ولا تبني ولذلك عندما يصف علماؤنا الكرام عمرا او زيدا بانه قطبي لانه يثني على سيد قطب او انه يتعامل مع القطبيين او ان الحاضرين معه والسامعين ممن يعتنقون الفكر القطبي او انه يثني على داعيه من دعاة القطبيه فانهم يقولون مقالة الحق. وإنهم يصدقون مع رب العالمين ويعرفون ما لا يعرفه كثير من عامة المسلمين مما يدور في الخبايا وكما عرفتم في الزوايا من الخبايا ما الله تبارك وتعالى به عليم من فساد المعتقد وكذلك يا عباد الله من ضلال المن فنسأل الله رب العالمين أن يهدي بهذه الكلمات الخالصة لوجهه شبابنا وشباب المسلمين في كل مكان كما نسأله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا اللهم اشف قلوبا اللهم اهدي قلوبا اللهم ارزقنا الفقه في الدين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلم اللهم ارحم من مات من جنود الجيش في هذه الأيام السالفة اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم انزلهم منازل الشهداء اللهم ارزق أهاليهم الصبر والاحتساب اللهم مكن جيشنا من محاربة هؤلاء التكفيرين اللهم مكن جيشنا من استئصال شأفة هؤلاء الخارجين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلم ارزقنا الفقه في الدين احسن ختامنا اجمعين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين